اسلام علیکم میرا یہ سوال ہے کہ جادو جنات نظرِ بات ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے کوئی ایسا روحانی حصار ہوتا ہے کہ کوئی ہم پہ جادو بھی نہ کر سکے ہمیں جنات کا اثر نہ ہو اور نظر بات نہ ہو ایسا کوئی حصار ہوتا آسان حصار ہوتے تو جو کس جو کس گینٹے کے لیے کیا ہیا علا خیر العمل آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے چل تو بھی ان راہوں پہ چلے اللہ خیری عمل میں ایک خاتون کہتی ہیں شاہدہ پروین کا نام ہے کہ گھر کے اندر جو ہے مشکلات وغیرہ کا معاملہ ہے اور گھر فروخت کرنا چاہتی ہیں تو وہ فروخت نہیں ہو رہا ہے اس کے متعلق کچھ فرما دے اور جادو جنات سے احسار کے حوالے جادو جنات اور شیاطین سے احسار کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ بقرا کی آخری دعائیں آمنہ رسول سے لے کے اور آخر تک اگر کوئی شخص تین تین بار صبح با شام اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کا حصار بہترین حسار ہے اس سے بڑا حسار دوسرا کوئی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے صبح کو پڑھا وہ شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا اور جس نے شام کو پڑھا وہ صبح تک کے لیے محفوظ ہو گیا یہ بھی حسار ہے اگر اس کے ساتھ ہم ایک دفعہ آیت القرسی اور ایک دفعہ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا آثار ہو گیا پھر اصل بات حسار کی نہیں ہے اصل بات ہمارے یقین کی ہے منا سور فلکنا سے اس سے بڑا حسار کیا ہے آپ رسول نے خدا کا معمول صحیح صلاح ہے صلاح کہ آپ روزانہ رات کو ان دونوں آیتوں کو پڑھ کے اپنے دست مبارک پر دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرتے تھے حضرت عاشہ سے صدیق سلام اللہ علیہ سے جو یہ روایت ہے تو بات یہ ہے کہ یقین جب ہمیں ہو قرآن پر تو ایک حرف بھی ہنسار ہے اور نہیں ہو تو پورا قرآن گلی میں ڈال کے پھرو کچھ نہیں ہے تو جو ہسار کرنا چاہتے ہیں وہ آیت السی اور سر بقرہ کی آخری دعیتیں پڑھیں بہترین ہنسار ہے اور اگر ان کے پاس زیادہ وقت ہے تو وہ آیت السی چاروں پل اور سرح بقرہ کی یہ دعیتیں ملا کر تین دفعہ بڑا کریں صبح شام وہ بہترین اب جو خاتون کا تھا مکان فروخت کرنے کا کہ وہ کہہ رہی کہ مکان فروخت نہیں ہو رہا ہے میرا تو ان کو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سورہ قدر اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھیں اس نیت سے اور آگے پیچھے دروشری پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ ان کا مکان بھی آرام سے فروخت ہو جائے گا دوسری بات اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو رقم ان کے پاس آئے گی وہ ضائع بھی نہیں ہوگی کہیں اچھی جگہ کہیں صحیح دوسرا مکان بھی مل جائے گا یا جہاں یہ چاہیں گی وہاں نفع کے ساتھ فائدہ ہوگا پہچانا در درپ جو آیا خدا کو سن پہچانا خدا کو سن پہچانا ہدایت کا ہی تو پیا پیتو گئے کا دریا